Громада Московського патріархату в Кременці просить про відвід судді, якщо він прихильник Православної церкви України. Справа Свято-Миколаївського собору. Віталій Лабуткін, незважаючи на пенсійний вік і те, що війна забрала в нього сина, пішов захищати Україну. Сили дає віра в те, що переможемо, каже військовий. В області працюватимуть мобільні бригади з вакцинації, де і коли можна безкоштовно зробити щеплення.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 Під час Всесвітнього тижня імунізації з 24 по 28 квітня в області організують виїзні заходи з вакцинації населення, розповіла директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. За її словами, для цього використають автобуси, які центр отримав від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це автобуси обладнані всім необхідним для того, щоб можна було перевозити малорухомі верстви населення до пунктів щеплень або проводити в цьому ж автобусі щеплення на місці. Також ми отримали бус-рефрижератор для перевезення імунобіологічних препаратів на місця. Мобільні бригади працюватимуть у громадах з 10:00 години ранку. Щоб скористатися їхніми послугами, потрібно мати з собою паспорт, також підійде застосунок «Дія». На наші автобуси будуть працювати театрі. В... Центральний майдан в місті Тернополі, в Шумську це буде площа міста поблизу адміністративної будівлі, місто Чортків – центральна площа, місто Заліщики – площа біля автовокзалу і місцевого ринку, там де є велике скупчення населення, Теребовля, Теребовля біля адміністративного будинку. Координаторка вакцинальної кампанії Марія Павельєва розповіла, які вакцини зараз є в області. Що стосується коронавірусної інфекції, то на сьогоднішній день у нас є наявна вакцина Коронавак, є вакцина Янсен і комірнаті дитяча, тобто це є для дітей з 5 до 11 років, і також є комірнаті, або, як називають, Pfizer. Що стосується рутинної вакцинації, ми також от буквально, буквально, буквально вчора отримали вакцини, тобто, по суті, в нас є всі наявні вакцини, як для профілактики туберкульозу, вірусного гепатиту В, Є комбіновані вакцини. Чому потрібно вакцинуватися, розповідає Оксана Чайчук. Так ми говоримо про, наприклад, про туберкульоз. Туберкульоз молодший, хворіють діти, підлітки. Також в нашій області зареєстрований спалах кору вже в цьому році. Кір має тенденцію до поширення кожних 4-5 років. І таким роком вже початком чергового підйому є 23 рік. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Це все може стати професією. Головне – дати чесну відповідь собі, від чого ви отримуєте задоволення. Тренерка мережі українських освітніх хабів Ірина Маркович розповідає учням Тернопільської школи номер 5, як обирати професію. Каже, зважати потрібно на власні бажання та здібності. Вибір професії це насправді є дуже важливо, оскільки більшість часу нашого життя все одно ми приділяємо своїй роботі. І акцентуємо увагу на тому, що в першу чергу ми повинні звертати увагу на наші бажання, не на бажання наших батьків, знайомих. І прислуховуватись в першу чергу до себе, щоб робота приносила задоволення. Далі ми говоримо про про те, які можуть бути обмеження для людей, які займаються тією чи іншою професією і також, що зараз є найбільш актуально на ринку праці. Аліна Ониськів з майбутньою професією визначилася. Каже, хоче стати журналісткою. «Я з дитинства мріла бути журналістом, мене це зацікавлювало. Я займалася акторською майстерністю сім років. І для мене це завжди було щось. Комунікація з людьми, спілкування, якісь такі цікаві теми». Владмельник розповідає, під час воєнного стану зацікавився правом. «Мені подобається сфера розвиття юриста або щось в подібній категорії. Це, напевне, папери, суд і всяке таке. Не знаю, мені це подобається.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 От і я згодився. Після виконання бойових завдань Олександра нагородили медалю за особливу службу третього ступеня. Також він став головним сержантом взводу. каже, готовий захищати Україну до перемоги. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Суспільне новини Тернопіль. «Усюди за кордоном і в Україні хочуть читати доброї української книги і молодійної мови. І ще кожна наша збірка містить від 20 до 40 розмальовок». Львівська казкарка, журналістка та редакторка Леся Кійчура привезла до Тернополя 5 збірок казок. Її проєкт «Добрі мамині казки» – це серія із 8 збірок. Авторка каже, книжки написані для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Також вона видала 4 збірки шрифтом Прайля з тактильними малюнками та записала аудіоверсію казок. Першу казку Леся Кій Кура написала для свого кількомісячного сина у 2005 році. Казки – це спогади з мирного часу, спокійного дитинства, коли діти були в спокої, в добрі, в достатку, під мирним небом. І зараз берегти дитинство, воєнний час – це наша особлива місія. І зважаючи на ту велику кількість замовлень, яку ми маємо, запрошень в різні міста України, ми розуміємо, що ця позиція дуже на часі. Лися Кічура презентувала свої казки учням Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Розпочнемо з того, що малий еліконт із родиною мешкав у Дуплісна Годера. Коли був єдинок детектив, то я дізналася, що не можна. аби чужих людей, бо це може бути отрабленіше. Казки я читаю нечасно, але коли трошки скучно, то можна почитати собі. Було дуже цікаво, Я книжки не дуже часто читаю, але сьогодні був дивовижний день, дуже цікаво було. Мені сподобалася дуже перша казка про єноти, вона дуже цікава була. Лілія Лобро, Оксана Гліяш, Суспільне новини, Тернопіль.